Від восьмої ранку в парку Чекмана до столика з реєстрацією стоїть черга з пробігти та допомогти нашим захисникам. На благодійний забіг сьогодні прийшли як дорослі, так і діти. Дистанція – кілометр 3, 5, 10 і 21. Для дітей – 100 і 500 метрів. Назар Валюк сьогодні біжить 3 км, Впевнений – подолає їх з легкістю все, щоб бігати на далекій дистанції. На бігові дорожчі цю вісто вже подушав п'ять разів. Учасник забігу Юрій Ткач говорить, спортом займається все життя. Через день виходить в парк на пробіжки. Сьогодні біжить п'ять кілометрів. Дуже класно, коли збирається так багато людей. Я навіть би порадив просто прийти, подивитися, не обов'язково бігти, змотивувати себе. Співорганізаторка заходу Марина Арнаутова каже, окрім внески учасника, люди мають змогу кидати гроші в скриньку. Тому розраховують сьогодні зібрати достатню суму для придбання автомобіля. В тому числі для наших хлопців з Хмельницького, тому що самі розуміють, такий час, величезну суму назбирати дуже важко. Але ось таким методом ми вирішили підняти дух людей і зібрати кошти. О дев'ятій ранку – загально національна хвилина мовчання за загиблими захисниками. Далі – загальна розминка перед бігом, і учасники виходять на старт. Даємо відвіг від десяти до одного, друзів. Десять, дев'ять. І ось першим, хто дійшов до фінішу, починають вручати пам'ятні медалі. Учасниця забігу Аліна каже, планувала пробігти 5 кілометрів, а пробігла більше шести. Дуже радію, що я бігла за Україну, хотіла її підтримати. Мені було, навпаки, дуже, я не знаю, мені було багато енергії, щастя, радості. Сергій но пробіг 5 кілометрів. Каже, відчуття після бігу феєричні. Це все було заради для нашої України, для нашого міста, для наших військових, які воюють на Донбасі, ми тут в тилу їх підтримуємо морально, фізично, фінансово. За словами співорганізаторки заходу Марини Арнаутової, на підтримку Української армії в парку пробігло 250 людей, ще 80 долучились онлайн. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Новини на Суспільному, Хмельницький.